Geometrinen todennäköisyys. Käsitellään kolme erilaista esimerkkiä geometrisestä todennäköisyydestä. Ensimmäisessä on kyseessä jana. Millä todennäköisyydellä Elli odottaa bussia yli kahdeksan minuuttia, kun hän menee bussiasemalle aikataulua tietämättä ja bussi lähtee 30 minuutin välein? Havainnollistetaan tilannetta janalla. Tässä on nyt neljä peräkkäistä tämmöstä, äh, 30 minuutin. Pätkää. eli bussi lähtee aina tuossa viivan kohdalla. Koska täsmälleen samanlaiset janat toistuu tässä uudelleen ja uudelleen, niin me voidaan rajata tutkittava alue pelkästään yhteen janapätkään. Eli meitä käytännössä kiinnostaa vain tämä pätkä tässä välissä. No, jos Elli odottaa bussia yli kahdeksan minuuttia, niin silloin se tarkoittaa sitä, että Elli saapuu just ennen bussin lähtöä, niin siitä eteenpäin aikaa kahdeksan minuuttia jollain ajalla tällä alueella. Eli tämä pätkä, joka tästä, jonka aikana Elli voi tulla, niin silloin se odottaisi vähemmän kuin kahdeksan minuuttia. Ja nyt sitten, kun kysytään, että milloin Elli odottaisi bussia yli kahdeksan minuuttia, niin silloin se olisi tästä kahdeksan minuutin rajasta kaikki tuonne edellisen bussin lähtöön, niin että, että se bussi olisi just mennyt enää edestä ikävästi. Eli tuo pätkä on nyt siis 22 minuuttia pitkä, ja koko pätkä on yhteensä 30 minuuttia pitkä. Eli geometrinen todennäköisyys toimii niin, että me lasketaan se osa, joka meille kelpaa. Eli yli kahdeksan minuuttia hän odottaa silloin, kun hän saapuu johonkin aikaan näiden 22 minuutin aikana. Ja koko aika, jolloin se voi sinne osua, on 30 minuuttia. Eli tämmöinen todennäköisyys meille tulee. Supistettuna täysin 11-15 osaa ja vielä desimaalilukuna 0,733 pyöristettynä. Kolmoset siis jatkuisivat tuonne loputtomuuksiin. Eli yksi tapa on puhua janoista silloin, kun on geometrista todennäköisyyttä. Mutta joskus on jotain muitakin tapauksia kuin janoina laitettavia asioita. Eli tässä esimerkiksi, millä todennäköisyydellä kahta noppaa heitettäessä ensimmäinen silmäluku on toista suurempi. Jos puhutaan kahdesta nopasta, niin silloin kannattaa havainnollistaa sitä tämmöisessä koordinaatistossa. Eli ajatellaan, että täällä olisi vaaka akselilla ensimmäinen noppa, sen silmäluku, ja täällä pystyakselilla se toinen noppa. Ja nyt sitten milloin ensimmäisellä, ää, sil, ensimmäisellä nopaheitoilla silmäluku on toista heittoa suurempi, niin... Ykkönen ei ainakaan kelpaa tosta, siis tuolta, tuolta kohtaa, ei kelpaa, koska se ei voi olla suurempi sitten, kuin mitä toisella napalla on saatu. No, jos ekalla napalla saadaan kakkonen ja tokalla nopalla vain ykkönen, niin tämä ainakin kelpaa. Toisaalta sitten taas ekalla napalla voidaan saada mikä tahansa muukin silloin, kun tokalla saadaan ykkönen. Eli tokalla kun saatiin ykkönen, niin ekalla kelpaisi noin. No tokalla kun saadaan kakkonen, niin meille kelpaa ekalla napalla mikä tahansa, mikä on sitä suurempi. Eli tällä tavalla ja huomataan, että meillä muodostuu tästä tämmöinen alue, joka on tämän kokonen. Ja näitä kaikkia tapauksia yhteensä, eli pisteitä tuossa koordinaatistossa, on 36 kappaletta. Ja näitä kelpaavia pisteitä on 15. Näin ollen saadaan todennäköisyydeksi 15,36 osaa. Mutta sitten pitää laittaa vielä joku tämmöinen. Ensimmäinen on suurempi kuin toinen vaikkapa. Miten nyt ikinä haluat sen sinne laittaa? Kuhan siellä on joku semmoinen, että mitä todennäköisyyttä sä nyt sitten lasketkaan. Ja tästä sitten supista pystyy ainakin kolmosella, jolloin siitä tulee 5,12 osaa. Ja sitten katsotaan vielä desimaali likiarvo. Ja siitä tulee noin 0,417. Sitten täällä olisi vielä tämmöinen. Millä todennäköisyydellä viidestä tikasta vähintään kolme tikkaa osuu tikkataulussa vähintään kahdeksaan? Tikkataulun renkaan leveys on yksi cm ja kympin säde on yksi cm. Oletetaan, että tikka osuu varmasti taulun ja että jokainen kohta taulusta on yhtä todennäköinen osumalle. Aika paljon oletuksia siis. Eli... Kun katsotaan tätä kuvaa tarkemmin, niin meille nyt kerrottiin, että tämä kympin säde, eli tuo matka, on nyt se 1,0 senttimetriä. Ja sitten jokainen näistä pätkistä, eli tuo renkaan leveys on taas se 1 senttimetri. Mä unohdin laittaa siihen toiseen ton, Ja kymmenen, yhdeksän, olisi nämä sisimmät... Arvot, mitä, mitä siitä tikasta sitten saa. Eli tämä kahdeksikkoon asti menevä rinkula rajautuu siis tähän näin. Eli tämän, tämän rinkulan sisällä ollaan sitten kun saadaan 8, 9 tai kymppi. Ja tämän rinkulan säde on kolme senttimetriä. Kun taas koko tikkataulun säde on sitten 10 senttimetriä. Onpa meillä pieni tikkataulu tällä kertaa. No mutta, eli siis kyseessä on, on tota näin, tilanne, jossa meillä on kolmen senttimetrin kokoinen ympyrä, joka, joka on se, missä osuu vähintään siihen kahdeksaan. Niin sen alueen pinta-ala on siis pii kertaa säde toiseen ja sitten tuo... Todennäköisyys, tai siis toi koko tikkataulun alue, eli se, mikä vastaa sitä prosenttia, on sitten pii kertaa säde toiseen. Toki sinne laitettaa sitten vielä ne pilkku mukaan. Tällä todennäköisyydellä siis yksi tikka osuu ö, yli kasiin. Eli suurempaa tai yhtä suurta kuin kahdeksan, laitan nyt sitten näin, vaikka tän. Ja tästä siis... Tästä voidaan supistaa piit pois ja huomataan, että meillä onkin tässä yhdeksän sadasosaa. Mutta sitten kun ruvetaan laskemaan tätä, että vähintään kolme niistä viidestä tikasta osuu, taulu, osuu sinne tietylle pinkiksi väritetylle alueelle, niin Ekan tikan osua pinkille todennäköisyys, to, todennäköisyysalueelle on ihan yhtä suuri kuin tokankin tikan osuma sinne. Eli huomataan, että meillä on tässä toistokoe, me toistamme viisi kertaa asiaa, jossa tikka heitetään tauluun. Eli vähintään kolme osuu tarkoittaa ensinnäkin sitä, että kolme osuu tai sitten meillä osuu neljä. Tai sitten meillä osuu viisi sinne tauluun, sinne vähintään kasiin. Ja toi tai-sana ole aina se plusmerkki, eli meidän täytyy laskea siis, että kolme osuu plus todennäköisyys sille, että neljä osuu tai viisi osuu. Tällain. Ja sitten kun näitä ruvetaan täyttelemään, niin me voidaan joko käyttää binomitodennäköisyyden kertymäfunktiota, tai sitten, jos ei olla kauhean hyviä siinä hommassa, niin sitten me todetaan, että, että meillä on viisi tikkaa, me halutaan kolme osumaa, ja sitten täytetään tänne se, se toistokokeen kaava, eli todennäköisyyden pistetodennäköisyys. Ja tänne siis todennäköisyys sille, että se tikka osuu sille halutulle alueelle potenssiin, kuinka monta tikkaa sinne halutulle alueelle halutaan. Ja sitten vielä todennäköisyys sille, että menee ohi Potenssiin niin monta tikkaa, kun menee ohi. Sitten täytetään toi neljän kohdalta, eli viisi tikkaa heitetään yhteensä, neljä pitäisi osua. Osuman todennäköisyys, potenssiin osumien määrä, kertaa epäonnistumisen todennäköisyys, potenssiin epäonnistumisten lukumäärä. Ja sitten vielä viimeinen versio, eli viisi tikkaa heitetään, viisi osuu, onnistumisen todennäköisyys potenssiin onnistumisten lukumäärä kertaa epäonnistumisen todennäköisyys epäonnistumisten lukumäärä. Tämä syötetään laskimeen ja sieltä tulee vastaus. Mä näppäsin sen nyt Geogebraalla tähän sen takia, että mä en jaksanut kirjoittaa noin pitkää lauseketta sinne toiseen laskimeen ja sain täältä vastauksen, että 0,0063 ja pitäisi tulla täsmälleen sama vastaus tuosta lausekkeesta, kun sen syöttää laskimeen. Eli toi oli nyt se GeoGebran todennäköisyyslaskuri. Siellä on valittu binomi-jakauma pudotusvalikosta. Nx on täydennetty 5, eli tikkojen, tikkojen heittojen lukumäärä oli 5. Todennäköisyys 0,09, eli tämä 900 osa sama kuin 0,09. Ja sitten mä laitoin tuonne väliin, että kolmesta viiteen pitäisi laskea tota todennäköisyyttä. Niin saatiin siis vastaus, että on noin, tämä on pyöristettyä 0,0063. Jos haluat tarkempia, niin asetuksista vaihtamassa desimaalien lukumäärä. Joo, Eli noin 0,6 prosenttia on todennäköisyys saada kolme tai enemmän tikkataulussa tähän kasiin tai yli, ylempään. Tota, kannattaa siis olla hyvä tikaheittejä, eikä satunnaisheittäjä, joka saa yhtä todennäköisesti reunaa ja keskelle. Joo, mutta tässä oli hei kolme esimerkkiä sulle näistä geometrisistä todennäköisyyksistä. Vähän eri lailla aina, mutta aina sulla on joku alue ja sä jaat sen sopivan alueen sillä koko alueella. Ja tässä oli kaikki tällä kertaa. Kiitos kaikille katsojille.